<تصفيق> جاية شخطك وانا طقطق بالبيت الاول بعبيك من الخرمه الين قولو فو اشتري من تيم كلاب غياب الين قولو مو قدامي بيمكس بين اللقات وقروبه بيقولوا طول ذا شافني في موقع سوى تيك أشوفه يرتبك أقدر وهو مراويه، يسوق الشرف <تصفيق> حقك <تصفيق> أبل باي، أحطك على السرير وقل لك يلا بليف، بقدم لك خيرين، هندختار واحد ذي جي ولا الموهد جي جي ولا الموهد صف صف طابور علام هو باقي جروب بقلب جوك من طقوس هلا جاول مراب سيقالات <تصفيق> و جابوا واحد مهرب مهرب تغلق بصات زرق بوزباطا مراما بتكربك و لنستقام سلام بدون كلام سبلك خلل في الميزان لا تفكر تختلنقش بين حروفك راح تزان اجيك بنفس اسلوبك المفتوح بتنشخل دخولك معي في هذي الجولة بتندفن هاقدر اكمل هذا الدس فلوك المغسي بس ما لي بجو في فلوات ما اجيب نصي اخصمه الاول ولا بايستي بايستي وهذا شربت ماي كل ما جيني اسبل اخصمه الجاي بيكون شربت شاي لو تنسى قروبك كامل ما راح تجمل معي اخذتك انت واقربك شوطين بدون هاي سعي بورن هوب ون شوت انا ادم وفلو الخرم من بعيد تعرف واندي قروب مفتحين على ورا شوف كيف بكون لك مفاتحية ومتى ما تبي اجيب الفاز وقل لي كيف تبي تعال حبة حبة خلينا ناخذ من انت كنت عارف وانا عارف انه سيث الشات يبغى بنش قال اسمك هسه والحين الست اعتقدت انت من شاتي الفورت فورتنايت ايا فزت لا لا لا لا تخسي تفوز داخل دار دار داركم والانعار عار عاركم داخل دار دار داركم والانعار عار عاركم صح انت شقر بس منت شقر دادي تدفع مكالمات سيث عشان يشخل وانت عادي من تكون انت مزوخي على سير أتبغى تكون من تكون إنسالب لبور مع طوطة وضع السكون بني هذي الجولة بدون شوت فايز هذي الجولة قدامي بوت بغت أصبك في هذي الجولة شتم أما بيت وسمع أهل دارك الصراخ وهل البيت اسمع مني ما راح تعدي هذي الجولة نأذر دخلت مع بالتحدي بطلعك منها بذر مسميه نفسه امسيه وما يقدر يدير خرابت مسرح انت ضعيف على كلمة ما تمسيه وانت ما فيك شد تطرح ترى تقدر تكتب عاري في مناهات مفهومه لان كلماتك من مترجم جوجل بريال سون بعد الجلد اللي جاء في الجوله ما راح تفرق حتى من وفاته يحاول يفخم صوته وهو كله حياته وقطر مرجله فاته داخل دار دار داركم على عار عار عاركم داخل دار دار, دار داركم والعن عار عار عاركم في هديه من